Mesur de urgen. Reacția Jandarmeriei după ce un surdomut a fost amendat pentru ce a scandat Lozinci la congresul PSD. Comandantul Jandarmeriei Române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 Comandantul Jandarmeriei Române, colonel Sebastian Cuco subliniere, a ordonat Direcției Control din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se fac verificări în regim de urgent la Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului Bucure subliniere cu privire la modul în care a fost întocmit un proces verbal de sancționare a unei persoane cu deficiențe auditive, persoan care din imaginile prezentate în spațiul public, a participat la o acțiune de protest în data de 10 martie 2018. Se arată într-o postare pe pagina de Facebook a jandarmeriei române. Potrivit sursei citate, rezultatele verificărilor vor fi prezentate public.